Com puc informar els meus estudiants sobre l'inici de l'assignatura? Si vols enviar un missatge a tots els estudiants i que aquest els arribi també al correu electrònic, ho pots fer escrivint el missatge per mitjà del tauler d'avisos i notícies del curs, que es situa a dalt de tot de la secció. Fer servir aquest fòrum et permet donar la benvinguda als estudiants a l'inici de curs, anunciar l'inici d'un mòdul, les conclusions de l'acabament un canvi d'hora o ubicació d'alguna classe o, per exemple, incidències entre d'altres. Un cop a dins, has de clicar a Afegeix un tema de debat nou i s'obrirà el teu tema de debat. Aquí has d'editar obligatoriament l'assumpte, que, per exemple, podria ser Benvinguda a l'aula virtual i, després, el missatge. A l'editor de redacció del missatge podeu inserir imatges enllaços i altres possibilitats. Per altra banda, disposeu de l'opció Fitxer adjunt en el que podreu posar un o més fitxers i si adjunteu una imatge es visualitzarà al final del missatge. Per fer aquesta acció pots fer-ho de dues formes. Una d'elles, cliquant a la icona Afegeix i seleccionar la font d'on vols agafar la imatge. A continuació, escoll el fitxer i confirma l'acció clicant Penja aquest fitxer. O si més no, l'altra opció és arrossegant i deixant en el fitxer directament a l'espai determinat. Automàticament visualitzareu la imatge carregada. Un cop hagueu redactat el missatge i si heu pujat arxius, a sota mateix del fitxer adjunt hi ha dues característiques, fixat i enviar sense temps d'espera per a l'edició, que s'activen a partir de clicar els botons. Si cliques a l'opció fixat, el missatge que has redactat sempre estarà al capdamunt, és a dir, sempre serà dels primers. L'altra opció d'enviar sense temps d'espera per a l'edició inhabilita la possibilitat d'editar el missatge un cop enviat. Si no l'accionem, disposem d'uns 15 minuts per modificar-lo després d'haver estat enviat. De totes formes, sempre és millor que abans d'enviar-lo revisis el contingut del missatge, ja que un cop enviat, tot i tenir l'opció de modificar-lo, no es notificarà els canvis als alumnes, però el missatge sí que es modificarà al fòrum.